سَبِّحَ <سؤال> لِلَّهِ <سؤال> من الْخَاسِرِينَ وَإِنْ يَصْبِرُونَ مَنُّ نَارُ مَذْبًا لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَوِيسُ فَمَا تیس نمبر چوبیس نمبر دلا ہوتی ہے پچھلی میں تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ کون سا بھی دیکھ رہا ہے تم نے ادا کی بربادی کا باعث بنیں گے وہ جنم جائیں گے اور عذاب سے دو چار وہاں پھر یہ نہیں ہوگا کہ چاہے رو وہ, وہ روئیں یہی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ کہیں گے کہ ہم معافی مانگے معافی بھی نہیں ملے گی اللہ نے ایسا بھی نہیں ہوگا مشابت کریں گے اللہ رب و عزت نے کاریم میں کہا کہ نہیں وہ وقت ہوگا جزا سزا کام، وہ وقت ہوگا فیصلے کام وہ اکل گڑی ہوگی اس میں جو اللہ رب و عزت نے فیصلہ کرنا ہے وہاں کسی نے کام نہیں آنا کسی چودری، سرطار، بڑے، رہے, کسی پیر، فقیر، کسی نے کام نہیں آنا وہاں یہ ایک عامال ہی جو ہے, انسان کو کامیابی دلائیں گے وہ تمہارا ہے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں ہم اکیلے ہیں ہم, ہم کمرے میں ہیں ہم کسی مورچے میں ہیں نے فرمایا کہ بھی یہ بھی ہے کہ لوگ گے. گے اور ان کے لوگوں کے سامنے پرہیزگار پارسا اور تقوی کے لیبل لگے ہوتے تھے لوگ سمجھتے تھے کہ بڑا نیک ہے بڑا عابد اور لیکن جب تنہائی میں ہوتا تھا کا ایک تھا. کا نہیں ملتی ارادہ کرے برائی کروں کے ساتھ ایسا کرتا, کرتا چلا جائے برائیاں ہیں وہ کہا وہ کہہ رہے چھوٹی برائیاں وہ بھی انسان کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ کرتا چلا جاتا چھوٹی ہے چھوٹی ہے کوئی گلے کا بندہ بن جاتی ہے جو گیا ان کے لیے پہاڑ بن جاتی ہے اور ان کے وہ ساری میں بات کر دی ہے وقت نہیں ہوگا ہی ہوگا وہی چلے گی اور فما ہم تو نہیں ہوں گے وہ کیے گئے لوگوں میں سے پھر ان کا شمار جو لوگ کیے گئے ہیں جن کو کامیابی کا پروانہ مل چکا ہوگا ان میں ان کا شمار نہیں ہوگا اللہ ہمیں ایسے برے لوگوں سے اور دنیا میں بھی ایسے برے لوگوں کی صحبت سے محفوظ فرمائے